حضور پاگلی حصلات وسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر تو آج ہمارا معاشرہ اور ماحول ایسا نہ ہوتا آج تیرے مرنے پر تیرا بیٹا مولوی صاحب کو نہ بلا رکھا ہوتا کہ آئے بابا کو غسل دے دیں بلکہ کہتا ہٹ جاؤ میں اپنے ابا کو خود غسل دوں گا میں نے پڑھا ہے کس لیے پڑھا ہے؟ کہ کوئی اور آ کے غسل دے کوئی اور آ کے کفن پہنائے کوئی اور آ کے جنازہ پہڑائے پڑھائے ڈوب مرنے کا مقام نہیں میرے لیے میں نے ایم اے کیا میں نے انجینئرنگ کی میں ڈاکٹر بنا سب کچھ حاصل کیا اور باپ کو نہلا نہیں سکتا میں کروں گا یہ سب کہاں سے ملنا تھا یہ یہ دین نے دینا تھا اور ہم نے تو بچوں کو دین بتایا ہی نہیں ہم نے تو بچوں کو دین سکھایا ہی نہیں وجہ وہ نہیں سرکار اگر ہم اپنے بچے کو دین سکھائیں گے اگر ہم اپنے بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے لائے گا کہاں سے پہنے گا کہاں سے اور ایک محفل میں نا ایک جناب تھے ایم ہر بات پہ جو ٹچکر کرتے ہیں نا جی ہر بات پہ اعتراض کرنا کسی کی عادت ہوتی ہے تو ایک مولوی صاحب بیان کرنے آئے تو اس نے بیان کیا کہ یار اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاؤ مولوی بناؤ عالم بناؤ حافظ بناؤ قاری بناؤ اس نے سوال کیا حضرت صاحب مولوی بنائیں حافظ بنائیں قاری بنائیں تو بچہ کھائے گا کہاں سے وہ دانا آدمی تھے وہ خاموش ہو گئے اس کے بعد جب لنگر کھانے کی باری آئی اب وہ علامہ صاحب کو ایک کمرے میں لے کر گئے طرح طرح کے کھانے لا کر رکھے اب وہی بندہ جو وہاں پر اعتراض کر رہا تھا کہ بچہ کھائے گا کہاں سے اگر مولوی بن گیا تو اب وہی بندہ اس علامہ صاحب کو کمرے میں لے کے گیا اور وہاں پر اس کو طرح طرح کے کھانے کھلائے اور بعد میں پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے یار مولوی کھاتے ہی بڑا ہے مولوی اور کھاتے ہی بڑا ہے اب ادھر کہہ رہا ہے کہ کھائے گا کہاں سے ادھر کہہ رہا ہے کہ مولوی کھاتے ہی پڑا ہے او <تصفح> بھائی تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے دیکھ سب کچھ تیرے قدموں میں لا کے نہ رکھ دیں تو اس کو رب نہ کہنا وہ <تصفح> رب کہتا ہے تو میرے در پہ آ تم میرے ساتھ سچی پریت لگا پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں دین آسان ہے خوبصورت ہے اور میرے بھائیوں ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں بزرگ ہیں دوست ہیں جن کی ساری زندگی جو ہے نا دین سے مسیح سے دور گزر گئی ہے کبھی مسی نہیں آئے کبھی وہ قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر غور ہی نہیں کیا وجہ کہ ان کو کوئی چاہیے ان کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ان کو بتائے کہ یار دین میں لذت کتنا ہے دین کی چاشنی کیا ہے دین کے اندر سکون کتنا ہے کوئی چاہیے ان کو بتانے والا کوئی چاہیے ان کو جو ان کو اس راسے پر لے کر آئے تو ان کو بتائے یار جو زندگی تو گزار رہا ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے اصل زندگی تو یہ تھی جو ہم بھولے بیٹھے ہیں اللہ و اکبر اب بھائی کیا کیا باتیں آپ کو بتائے کون کون سا درد آپ کو سنا دل روتا ہے بس الغرض میں یہ کہتا ہوں کہ بھائیو جو ہو گیا سو ہو گیا اپنی زندگی کو سمیٹ کے رکھیں اپنے عمل اچھے کر کے رکھیں کیا پتہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے ہیں جی دنیا دنیا دنیا کرتے کرتے سرکار تو جا گھسا قبر میں तैयारी कोई ना की खबर की तो नहीं